plněný dětský sen nebo jen ryzí bláznovství. Těžko říci, co Radislava Vymra ze žďáru nad Sázavou charakterizuje lépe. Bývalý železní před 24 lety doslova propadl vláčkům a dnes jeho půda skrývá pravý poklad. Tento model je zajímavý tím, že vlastně je vysloveně zabezpečen pomocí starých telefonních relé, kterých se tady nachází na tisíc kusů a vše zabezpečuje na 5 kilometrů kabelu k tomu. Že já si vlastně ty relátka vždycky jsem zapojil, tak jsem si je takhle vyklopil, z druhé strany jsem je připájel a vlastně teď tady takhle stojí a plní funkci vlastně plného zabezpečení na celém kolejišti. Vysloveně něco podobného spíš funguje v nějakých těch školách, které mají vlastně výuku vlastně na skutečním zabezpečovacím zařízení, takže tam třeba nějaký relátka můžou mít, ale v dnešní době se už všechno dělá pomocí počítačů, takže toto snad už jenom telefonní ústředny zapomenutý. Věkem. Všechno se řídí tímto pultem, který vypadá, jako by ho tu někdo zapomněl z minulého tisíciletí. Radislav Vymr ale na svém kolejišti dbá i na jiné detaily. A tak lze v lesích nedaleko kolejí zahlédnout partu trampů za zastávkou zamilovanou dvojici nebo navštívit vesnický pohřeb. Před pár roky ale začaly být panu Vymrovi domácí vláčky málo a tak s partou kamarádů vymyslel větší projekt. Ve Žďárském kulturáku se pustili do stavby železničního modelu Vysočiny s reálnými kulisami. Abychom nechodili daleko, tak jsme si pustali nádraží Žďárský. Další tady je nový město na Moravě. Tady se mnou nádraží Nedvědice, odkud je to kousek hradu Perštejnu. A chybět nesmí ani památka UNESCO na Zelené hoře, nebo turisty hojně navštěvované obří sochy Michala Olšiaka. Mimochodem, tenhle model své sochy Mamuta pro modeláře vyrobil osobně. Desítky vlaků už ale neřídí relátka jako na půdě pana Vimra. Tohle koliště modeláři svěřili počítači. Odjíždění vlaku je potom na monitoru signalizováno obsazením úseku, kdy se jednotlivé obsazené úseky zbarvují červeně. Tak jako na skutečné železnici. I na tomto modelu hrají důležitou roli detaily. Fantazii se meze nekladou, jako by právě ony byly odpovědí na otázku z úvodu reportáže. Z takový radosti dětský přerostlo asi ve velkýho koně, takhle bych to asi mohl definovat, takže teď už je to obrovský kům, ne konič.